و وسلی و وسلم علی رسول الکریم حاضرین استاذ پڑھاتا ہے معلم ٹیچنگ کرتا ہے تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے آیا وہ جدید ذرائع استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں تو بے شک علم کے ابلاغ کے لیے جدید ذرائع کو استعمال کرنا اس میں بہتری ہے کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے دیکھیے کچھ حضرات بلیک بورڈ رکھ کر یا وائٹ بورڈ رکھ کر اس کے اوپر نقشہ بنا کر پورا ایک نقشہ بنا کر پوری جو ہے وہ تفصیل سمجھاتے ہیں بالخصوص سراجی کا پیریڈ ہو ریاضی کا پیریٹ ہو جی ان پیٹوں میں نقشہ بنا کر باقاعدہ اساتذہ سمجھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ادیس پاک کے اندر موجود ہے مشکات میں دو روایات ہم پیش کرتے ہیں موجود ہیں ایک یہ کہ سرکار نے وہ ایک بیچ میں لکیر کھینچی ادھر بھی راستے بنائے ادھر بھی راستے بنائے اور پھر فرمایا کہ یہ جو درمیان میں راستہ جا رہا ہے نا ورنہ حاضا سراطی مستقیمََََََََََََ فتب او فرمايا يہ سيدھا جو راستہ ہے نا يہ ميرا راستہ ہے اس کی پیروی کرو بلاط تب اسب الفت فرق بان سبيلى فرمایا کہ مختلف راستوں كو نہ اختیار کرنا۔ تو آپ نے ايک سراطِ مستقيم كو جو ہے وہ متعين اسی طریقے سے مشکات میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضور نے نقشہ بنایا ایک بہت لمبی لکیر سرکار نے کھینچی اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی لکیر ساتھ سے نکالی جو اس پوری لمبی لکیر کا جو ہے نا وہ چاروں طرف سے احاطہ کرتی تھی سرکار نے فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے نا یہ لمبی لکیر یہ تمہاری امیدیں ہیں اور یہ ساتھ جو چھوٹی سی لکیر کھینچی ہے نا یہ تمہاری موت ہے فرمایا تم لمبی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو اوپر سے یہ چھوٹی لکیر تمہارا گراؤ کر لے گی یعنی اوپر سے تمہیں موت آ جائے گی جس طرح قرآن میں اللہ کے متقاصر و حق تم, تم کثرت چاہتے رہو گی یہ بھی زیادہ آ جائے مال بھی زیادہ آ جائے اولاد بھی زیادہ آ جائے جدات بھی زیادہ آ جائے بلاخر تم قبروں تک جا پہنچو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں نقشہ بنا کر لکیریں کھینچ کر بلیک بورڈ پر سمجھانا اس میں کوئی مذاکہ نہیں نمبر دو استاد مثالیں جو ہے وہ مثال دے کر تبھی مقدمہ باندھ کر سمجھائے اس میں بھی کوئی عرج نہیں قرآن نے واضح کہا ہے وطل کا لمسا لو نہ بہا اللہ تعالیٰ فرماتا یہ مثالیں ہم نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان میں غور و فکر کریں اور ان سے ایک نتیجہ خس کریں حد حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے عاقع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو ہے نا وہ مثال کھیتی کی ہے کہ جس طرح آوا مختلف حچکولے لیتی ہے تو کبھی ادھر کھیتی ہوتی ہے کبھی ادھر اس طرح مومن پر مختلف زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں مصحب و علام کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو اجرت فرماتا ہے اور فرمایا کہ جو منافق ہے اس کی مثال سنوبر کے درخت کی ہے کہ وہ عام آدھی چلتی ہے تو اس سے وہ ہلتا نہیں پھر جب سخت آندھی چلتی ہے تو جڑ سے اس کو اکھھیر لیا جاتا ہے تو یہ آق ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اس طرح فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی مثال اترنج کے سنگترے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھل کی طرح ہیں. وہ بظیر خوشبودار بھی بڑا ہوتا ہے اور بڑا ذائقے دار بھی ہوتا ہے تو سرکار نے اس طرح مثالوں کے ساتھ صابہ اکرام کو وضاحت فرمائی آج کل یہ بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ پڑھانے والے سے سوال کیا جائے تو غصے میں آ جاتا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے معلم کو چاہیے کہ وہ طالب علموں کو بھی خود کہے بطور امتحان کے کہ جو ہے وہ تم مجھ سے سوال کرو یا خود طالب علموں سے سوال کرے ادیس پاک کے اندر مشکات میں روایت حضور نے فرمایا شفا الوال فرمایا مریض کی بیماری کا علاج کس میں ہے سوال میں ہے تو لہذا سوال فص ال ذکر ان کو تم لَا <تَعلمون> قرآن نے بھی کہا ہے کہ تم اہل ذکر یعنی اہل فرق سے پوچھو اگر تم کسی چیز کا علم نہیں ہے خود بخاری کے اندر موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے ایک دن بطور امتحانن ہم سے سوال کیا یہ بتاؤ صاحبہ ایسا درخت کون سا ہے کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں جی تو اب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جنگلی درختوں میں غور و فکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ہمیں کوئی جواب نہ آئے حضرت بالعمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا لیکن بڑے صحابہ موجود تھے میں نے ادبن جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہیں عرض کیا تو پھر سرکار نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے کہ جس طرح اس کا ایک ایک چیز مفید ہے مطلب بغیر درخت پر درخت ہے تو مفید ہے کھجوریں دے رہا ہے اور نیچے اتر آیا تو پھر اس کی کیا کہتے ہیں کہ کھجوروں کے آگے گٹھلیاں ان سے تصبیاں بنی جی مختلف کھانے کے جو ہے وہ چکر وغیرہ بنے وہ مفید مفید ہے فرمایا یہی مثال مومن کی ہے تو حضور نے حضرت ابن عمر سے بعض روایات بخاری کی بعض روایات میں آتا ہے فرماتا ہے ابن عمر تم اگر مجھے جواب دے دیتے نا حضور نے آ سے اسے اشارہ کیا اتنا اتنا یعنی میں تمہیں انعام سے نوازتا لہٰذا سوال کرنا اصل لفظائی کرنا جواب اچھا جواب دینے والے کو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اچھا طریقہ ہے اور پھر طالب علم کا سوال کرنا اور ساز کا ڈانٹ دینا یا ایسا طریقہ اپنانا کے اندر سوال نہ کرے یہ بہت غلط طریقہ ہے خلاف سنت ہے حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مجلس میں حضور سے کئی سوال کیے میں نے کہا عب و اسلام کی نشانی کیا ہے تو آقا علیہ صلاحۃ والسلام فرمایا کہ نرم کلام کرنا کھانا کھلانا اسلام کی نشانی ہے کبھی میں نے کہا یار سلم امان کی نشانی کیا ہے حضور نے صبر اور ثقافت سے کام لینا کبھی میں نے کہا یار وسلم اسلام کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے حضور نے فرمایا منسلم المسلمون مل ثانی ویدی کہ جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں کبھی میں نے سوال کیا یارسول وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے سرکار فرماتے ہیں لمبی والی لمبے قیام والی کبھی میں نے پوچھا یار وسلم یہ بتائیے کہ سب سے جو بہترین ہے نا وہ ہجرت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دو یہ سب سے بہترین ہجرت ہے کبھی میں نے عرض کی یار وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے بہترین جو ہے جہاد کون سا ہے فرمایا جس میں مجاہد کا گھوڑا بھی خوب کام کرے اور مجاہد خود بھی خون سے لت پت ہو جائے فرمائیے بہترین ہے کبھی میں نے سوال کی یارسلم سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے قبولیت کا سرکار نے فرمایا کہ رات کا جو آخری نصف حصہ ہوتا ہے وہ بہترین ہے غرض کے کتنے سوالات ہیں جو حضرت عمر بن عبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کیے حضور نے ہر ایک کا جواب دیا اور کبھی حضور نے ایک ٹاٹ محسوس نہیں کی اور کبھی نہیں کعب بس کر جو عمر امر بحمسا یا کبھی نہیں ڈانٹا کے اندر سوال نہ کر سکیں لہذا یہ طریقہ اپنانا چاہیے خوب مطالعہ کرنا چاہیے اور طالب علم کو خوب اکثر طریقے سے مطمئن کرنا چاہیے اور دوران تعلیم اگر اشارے سے کام لیتے ہیں سمجھاتے ہیں اشارے کے ساتھ تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے باقاعدہ شمعل ترمیزی کے اندر جو ہے موجود ہے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اشارہ اشارہ بکف ہی و ازا تجب قلبہا و ازا تحدسا بہا یہ شمال ترمیزی کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آکا صلاحت اسلام جب صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے کبھی کبھار پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ سمجھاتے اور اگر کوئی تعجب والی بات ہوتی تعجب خیز بات ہوتی جی کوئی ایک نوادرات میں سے چیز ہوتی تو سرکار پھر جو ہے ہاتھ یوں ہوتا تو یوں اس کو پلٹ دیتے یوں ہوتا تو یوں پلٹ کرتے ہاتھ کو پلٹ کے آپ جو ہے وہ سمجھاتے تھے اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے کبھی گفتگو اشاروں کے ساتھ آپ سمجھاتے چنانچہ اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے ایک دفعہ حضور الاحساط اسلام نے ہدایہ کے اندر موجود ہے صحابہ کرام کو فرمایا اشار کضا اشار وحا اشار و یعنی مہینہ تیس دنوں کا ہوتا ہے پھر دوبارہ دس دن کو اٹھایا فرما اشا روحا کذا اشاروحا کزا اشا ایک انگلی آپ نے کھینچ لی فرما مہینہ کبھی انتیس دنوں کبھی ہوتا ہے لہٰذا کبھی تیس کا ہو جائے کبھی انتیس کا ہو جائے اس پہ پٹھانوں والی ضد پہ قائم نہیں رہنا چاہیے بلکہ عضور کی یہ حدیث جو ہے موجود ہے واضح ضور نے اشارے کے ساتھ صابۂ اکرام کو سمجھایا تو لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو طریقے اشارہ کر کے سمجھائیں نقشے بنا کر سمجھائیں جی مختلف چیزوں کی تصویریں وغیرہ بنا کر سمجھائیں جدید تقاضوں کے مطابق علم کو جو ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچائیں اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے اکثر انداز سے تدریس کرنے کی توفیقتہ فرمائے واخر روانا الحمد رب العالعالم